Долучаємо до ефіру Оксану Савчук, членки Комітету Верховної Ради з питань транспорту і інфраструктури. Пані Оксано, добрий вечір. Доброго вечора вам. Власне, ось цей візит прем'єр-міністра Японії до України, він відзначився, зокрема, і запрошенням від президента України Володимира Зеленського брати активну участь у відбудові, зокрема, в Україні машинобудування і зеленої енергетики в рамках Fast Recovery плану Це план швидкого відновлення України. Я нагадаю, окрім того, нагадаю, Японія зараз головує в групі семи. У травні і в Хіросімі пройде саміт Великої Сімки. Скажіть, будь ласка, чи може Японія зіграти взагалі ключову роль у відбудові України? Ну, насправді, Японія вже станом на сьогодні зігравала одну з важливих ролей у допомозі нам в обладнанні, яке ми використовували в час, коли у нас не було електроенергії коли ми повинні були підключати критичні об'єкти інфраструктури, такі як ФАПи, такі як відділення швидких допомог, як ЦНАПи в тих місцях, де в тому числі Київській області, де були проблеми з розбомбленням. І саме їхні сучасні потужні генератори, саме їхні системи, власне, зеленої енергетики дозволила нам швидко відновлювати таке важливе електропостачання в тих регіонах, які цього потребували. Тому однозначно, що сьогодні Японія є сучасною, розвиненою країною, яка має сучасні технології, яка стоїть, власне, на боці всіх тих країн, які готові не просто підтримувати Україну, але і бачать майбутню світову Карту світу без війни і з перемогою України. Тому в таких, власне, сьогоднішніх, такі, я вважаю, досить історичні зустрічі, яка відбулася, коли вже вище керівництво Японії приїжджає в Україну, по-перше, особисто подивитися, як ми використовували ту допомогу, яку вони надали, і по-друге, з конкретними пропозиціями це знаючи їхню культуру, це є символ довіри і співпраці. Ми звичайно з цього приводу дуже радіємо, бо справді така велика допомога, яка прибувала з Японії, вона для нас була суттєвою і відчутною саме власне в межах сучасної техніки. Я переконана, що наше завдання сьогодні полягає в тому, щоб ми чітко виробили план співпраці не тільки по об'єктах відновної інструктури в плані енергетики, але і в плані допомоги нам дійсно сучасними двигунами, сучасним обладнанням, які допоможуть нам відновити ті сфери обороноздатності щодо автомобілів, які ми б могли самі в Україні виготовляти, ремонтувати і надавати на передову. Пані Оксано, я хотіла поточнити, ви кажете, що потрібно розробити план співпраці, а конкретних пропозицій, конкретного чіткого плану поки що немає, ще розробляється. Дивіться, завжди, коли відбуваються такі важливі зустрічі, ми декларуємо наміри, і після цих намірів, підписань, певних таких узгоджень, вже відбувається рутинна робота. Уже тоді, відповідно, профільні міністерства працюють з Відповідними особами в Японії, які розробляють конкретні плани, і в тому числі погоджуємо їх через наші МЗС та інші профільні організації. Тому я переконана, що головне те, що було сьогодні задекларовано, а в Японії це є дуже важливо, це означає, що це буде реально втілене у життя. Пані Оксано, в цілому, якщо враховувати ось цей несподіваний візит прем'єр-міністра Японії до нас Фуміо Кішіда приїхав тоді, коли Сі Цзіньпінь, лідер Китаю, перебував в Кремлі. І, власне, домовлялися, звичайно, що і по економічним питанням в Росії. Ось це протистояння... В цілому, як ви вбачаєте, наскільки, наскільки воно може зіграти, ну, скажімо, певний негатив чи позитив в очікуванні переговорів президента України Володимира Зеленського і того ж Сі Дзіньпіня? Ну, ви дійсно, ми з вами бачимо, що сьогодні відбувається на світовій карті світу, коли країни діляться і вибирають для себе вони з за правила мирного співіснування, за е, сили добра, чи вони за узурпацію і за сили зла. І сьогодні цей візит промовистий, тому що він показує, що ключові країни світу, такі як Сполучені Штати, Британія, Європа, такі як Японія, такі в тому числі не варто Індію забувати, вони є за Австралією, то що вони є за сили добра. А і тут ключове питання до лідера Китаю, який ще насправді до кінця, так, щоб остаточно не визначився і може тут плюс, тому що або він переходить як то кажуть, в міцних обіймах затискає Росію і поволі її про, знаєте, ковтає, і тоді він теж стає частиною того всесвітнього зла, тому що сьогодні це є тиранія, ну а ми можемо сказати, що Китай, хоч і країна сильно економічно розвинута, але це теж де керують велика кількість власне самі лідери одноосібно тобто там демократії не так багато в Китаї. тому тут дуже важливо щоб Україна теж мала свою ключову позицію тобто щоб невеликі країни світу на нашій землі грали в шахівницю щоб ми могли Контролювати всю цю ситуацію і не допустити того, щоб ми ставали якоюсь розмінною монетою. Ми ну, є ключова позиція. Пані Оксана, ви зі оксано, ключова позиція України. Вона була чітко вказана і... самостійною країною. Так? Та, і та, та і вона є позиція, в десяти пунктах плана, плана Зеленського. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Оксана Савчук, членкиня комітету Верховної Ради з питань транспорту інфраструктури, була з нами.